83-річна Емілія не змогла не прийти в цей день до меморіалу. Її дядько загинув в Богданівці – наймасовішому місці розстрілів на території Миколаївської області у часи нацистської окупації, в якому полягли понад 54 тисячі людей. Шанувати своїх родичів, які в період Великої вітчизняної пострадали в Богданівці, у мене дядько б... І завжди будемо пам'ятати всіх усопших погибших во війни і зараз, які страждають Неможливо бути вдома, коли таке відмічається. Ті, хто може ходити, повинні послідатися. Біля пам'ятного знаку жертвам Холокосту в Миколаєві 27 січня об 11 годині зібралось близько 40 людей. Шанували пам'ять загиблих, промовами, хвилиною мовчання та молитвою, яку читав Юрій Христевич, член правління Товариства єврейської культури. жертви Холокосту – це жертви світової війни. І перш за все, треба робити все, щоб не допустити війну. А зараз в Україні війна, треба зробити все, щоб вона поскоріше закінчилася, щоб було, якомога, менше жертв цієї війни. Тому такі дати, як е, е, роковини пам'яті, жертв загиблих при Болокості, це дуже важлива подія серед присутніх члени єврейської спільноти та представники влади. Сьогодні важкий, скорботний день на перехресті різних вулиць історичних паралелей. У короткій відстані від єврейського цвинтаря і нашого історичного некрополя, де поховані мільйони миколаївців, українців, які розбудовували це місто, робили його щасливим, корабельним, космічним, науковим, університетським, споглядають за нами. Із небес моляться за перемогу України. Аби віддати шану загиблим, усі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Це не тільки загальноукраїнська дата, це і моя особиста дата, бо мої і бабусі, і дідусь, це батьки моєї матері, вони покоїться у севі Романівка, Берзинівацького району, Миколаївської області. Треба пам'ятати про минулі роки, але сьогодні йде жорстока боротьба. Всього за роки війни, за приблизними підрахунками, в Миколаївській області вбили до 200 тисяч євреїв, розповів Семен Білий, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.